اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلِل نصف ابن من قصبن قلیلہ اوزد علیہ ورۃ القعن ترتیلہ اناثن القی علیہ قولََََََََََََثقیلا شعطلہ اشدیلہ کپڑوں میں لپٹنے والے کھڑے رہا گرو رات کو نماز میں مگر تھوڑا اس کا نفس یا کم کر لو اس سے تھوڑا یا زیادہ کر لو اس پر اور پڑھا کرو قرآن ٹھہر ٹھہر کر بے شک ہم نازل کریں گے تم پر ایک کلام بہت بھاری بے شک اٹھنا رات کا ہے یہ سخت پامال کرنے والا نفس کو اور بہت درست ہے کلام قرآن پڑھنے کے لیے ان نہ لگافن ہارِ صبح طویلا بس کرسمہ رب کا ہی رب المشرق و البغر ولا اللہ فط خز وکیلا وصبر علامہ یقلون و حجر ہم حجر جمیلہ وزر نیولمکذبینا مدماََََََََََ قلیلہ انا لد نان کل و جہیم و تامن ذاغص و ضابیمہ بے شک تمہیں دن کو بہت مصروفیت ہے اور ذکر کرو نام اپنے رب کا اور متوجہ ہو اسی کی طرف رب ہے مشرق اور مغرب کا نہیں کوئی معبود سوائے اس کے اسی کو بناؤ اپنا کار ساس اور صبر کرو اس پر جو یہ کہتے ہیں اور نظر انداز کرو انہیں کرانہ کش ہو کر احسن طریقے سے اور چھوڑ دو مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو دولت مند ہیں اور ان کو مہلت دے دو تھوڑی سی بے شک ہمارے پاس ہیں بیڑیاں اور بڑی زبردست آگ اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور عذاب دردناک یوم ترجفُ الرد و الجباء الوقان دلجبا القصم و مہیلا اننا سلنا اِلکم رسولََََََََََََََكم كماثلا الٰء فرع رسول فصا فرععلہ فسن ہُ اقصم وبيلا فقيفت ٹغور ان كرتم يوم يج البلدانہ شيب الصما منفطر البى كان باد مف ان نہ حاضحی تذکرہ منشا تخذہ اللہ ربی جس دن کانپنے لگیں گی زمین اور پہاڑ ہو جائیں گی جیسے ریت کے ٹیلے ریزا ریزہ بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول گواہ بنا کر تم پر جس طرح ہم نے بھیجا تھا پھر اون کی طرف ایک رسول سو نا فرمانی کی پھر اون نے رسول کی تو پکڑ لیا ہم نے اس کو ایک پکڑ میں بڑی دردناک تو کس طرح بچ تو کس طرح بچو گے تم اگر تم انکار کرو گے اس دن سے جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا آسمان پھٹ جائے گا جس دن دہشت سے یہ ہے وعدہ اس کا جو پورا ہو کر رہے گا بے شک یہ تو نصیحت ہے سو جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ ان نہ ربیال منسلس وسول وسو طاعت اللزین ماں اللہ یقدر اللہ والنہار علم ان لن تحسو فتاب علیکم فقر و ما تیسر من القرآن علم انسا یکون منکم مربع و آخرون یبربونا فی العرب یبتغونا من فطل اللہ و آخرون یقاتلونا فی سبیل اللہ فقر و ما تیسر منہ وقیم السرات وات الزکاة و اقلد اللہ قردن حسن و ما تقدمو لانفسکم من خیر اندجدو ان اللہ و خير و اجرا بستخ اللہ انََََََََََ اللہفرحیم بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کھڑے ہوتے ہو قریب دو تہائی رات اور اس کی نصّ اور اس کی ایک تہائی اور ایک جماعت ان لوگوں میں جو تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ اندازہ رکھتا ہے رات اور دن کا اسے معلوم ہے کہ نہ تم اس کا شمار کر سگو گے تو اس نے مہربانی کی تم پر بس پڑھ لیا کرو جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن میں سے سے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور بعض دوسرے سفر کریں گے زمین میں تلاش میں اللہ کے فضل کی اور بعض دوسرے لڑیں گے اللہ کی راہ میں تو پڑھ لیا کرو جتنا آسانی سے ہو سکے اس میں سے اور قائم کرتے رہو نماز اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسن اور جو آگے بھیجو گے تم اپنے لیے عمل نیک اس کو پاؤ گے موجود اللہ کے پاس یہی بہتر, بہتر بہت عظیم ہے سلے میں اور مغفرت مانگتے رہو اللہ سے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے